Це вибоїна на асфальті. Такі ж на даху одного з будинків, який постраждав наслідок обстрілів. Віктор живе тут, доньку з її сім'єю відправили за кордон, подалі від ворожого вогню. Сам з дружиною залишився. Хорошо тут трещить отцем на лінії огня. Що ви хотіте То ракета залетить, то ще чого то залетить отсюда. Покрівля будинку зруйнована майже наполовину, говорить монтажник-висотник Сергій. Чоловіки знімають пробитий шифер, зламані дерев'яні стропилини. Замінюють все на нове. Якщо дощ – буде лихо кажуть робітники. Замінюємо пошкоджені ділянки на нові, заставляємо новий шифер, перекриття, коньки усе, що може спричинити людям, ну, не гарантую, наразі потоплення чи такого щось, протікання на криші. Будинок на балансі керуючої компанії, ті житлові масиви, які знаходяться в ОСББ, вирішують свої проблеми самотужки. Про це розповів голова асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків міста Михайло Антоненко. У самостійно ремонтують дахи, які були пошкоджені через обстріли Миколаєва. Зараз департамент ЖКГ не виділяє на це не будівельних матеріалів, ні е, виконує роботи, тому ОСБ самостійно ці рішення приймають і самостійно своїм коштам ці проблеми, на жаль, рішають. В департаменті житлово-комунального господарства щодо відновлення покрівель Інформацію не володіють, сказав речник установи Ігор Філіпов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.